ما في شي بهالدني بيجي بريك تتقبلي الاساءه من حدا شو ما كانت الاسباب وقد ما كانت الظروف قاسيه انت ما جيتي على هالدني لتنزلي لهيك كوني قويه وحتى لو كانت المواجهه صعبه رح تضلي قادره تلاقي طريقه لتمنعي اي نوع من انواع الاهانه لانك عارفه قيمه حالك حافظي دائما على كرامتك لان خط احمر ممنوع حدا يتجاوزه